То твоя любов Скелі міцні, що сягають небес То твоя любов Океани глибокі, моря голубі То твоя любов Краплі дощу ще траві дерев То твоя любов і біди. Твоя любов мене приведе Свій чистоти та краси Теплі мамині руки на моїх плечах То Твоя любов Радість, не сміх на дитячих устах, То твоя любов. Зграї птахів, в небі крик журавлів, То твоя любов. Кожна людина, що живе на землі, See